Прийом як випускання героя з, кадри, з кадру є дуже важливим і, де, і дуже таким цікавим прийомом. Я е, вам радим, радив користуватися цим прийомом, адже це такий монтажний прийом, це монтажний кадр. Тобто, якщо герой вийшов із кадру, це означає, що в наступному плані ми можемо нашого героя взяти, наприклад, планом такої ж самої крупності. Або коли герой виходить із кадру, ми можемо в наступному плані його перенести в іншу локацію. І... Плани, коли герой виходить із кадра, і потім наступний план, може бути будь-який. І по крупності, і по локації, я ж кажу, в іншому приміщенні, на вулиці може бути, в іншій країні, або час може вже пройти, і там пройшло багато часу, і у нас в наступному плані з'являється наш герой. Тому обов'язково використовуйте цей момент. Не треба намагатися постійно тримати нашого героя в кадрі. Сподобався урок?